با درودهای بسیار گرم به گرامیانی که در این تالار نشستند و درود به گرامیانی که برنامه رو چه اکنون و یا چه زین این سپاس میبینند و سپاس به دوستان در جنبش نوزایی, نوگر... نوزایی رنسانس ایرانی که چون این رو برگزار می‌کنن یا برمیگذارند تا کوشش‌ها و فشوش‌های ایرانیان به شنود و آگاهی دیگران برسه سپاس به شما در پیوند با گفتارهایی که ما پی می‌گیریم تا به کنون گمان می‌کنیم پنجمین گفتار هست که پی گرفته با هم در پیوند با شاهنامه است شاهنامه بخش نخستش بسیار در اسطورهه کم میخوام درباره خود اسطوره سخن بگم که شاید بیشتر با خود شاهنامه از این نگاه نزدیک بشیم یکی از خانش هایی که برای اسطوره کردن خب واجه است که برآمده از یونانه استوریا یا هیستوریا یا هیستوری و این واژه خوب همچنان که واژبن فراوان دیگری از یونانی و پارسی به درون عرب زبان عرب میره رخت و پوشاک زبان عربی تنش میکنن و گویند که عربی میشه و برش جمع درست میکنن اساطیر درست میکنن و از اینونه و این چه هست و این بیشتر به به چه گزارش گذشته هست اونچرا که در گذشته رخ داده داستان هایی که در گذشته بسیار دور رخ داده هر اسطوره یک از خانشایینی که رودادهایی که در گذشته رخ داده ولی دیگرگون شده ساختار میتولوژی دینی به خودش گرفته آسمانی به خودش گرفته هم گفتند برابر اسطوره رو واژه میتولوژی گذاشتند میت که بچمه چیزی که ساختگی باشه یا دروغ نمیشود گفت ولی چیزی که راست نیست یه چیز ساختگی و برای واژه میت تو زبان پارسی میتخت همون گفتند. میتخت همون برابره چیزه که در گذشته رخ داده ولی روشنیش برای من هنوز روشن نیست. اونچه تا چند ذره روشن هست. یه ای، ای نکته، اینا کانسبت یا اون هم یافته نخوصین بخش نخوص سخن من هست. اسطور در هر فرهنگی اگر باشد نشان کوهن بودن و باستانی بودن دیرینه بودن آن فرهنگ هست اینا را چون definition ها بدونید خانش ها یا اون بگفت عرب زبان، تعریف ها بدونید هرچی که یک فرهنگ آسطوره بیشتر داشته باشه نشان از این دارد که در گذشته های بسیار دورتر این فرهنگ سرش یا تارکش میخوره به اون چکاد اون روزواران بسیار کهن. اصوری به روزگاران پیشا نوشتاری برمی‌گرده اون زمانی که هنوز نوشتن نبوده مردم داستان‌هایشون رو و یا رودادها رو داستان می‌کردند گاهی می‌پروروندن گاهی نمی‌پروروندن ولی چون داستان سینه به سینه از برمی به برمی دیگر می‌رفته است در برمه مردم می‌نشسته این رودات‌ها فرهنگایی که یا مردمانی که دارای استوره نیستن یک کمبودی بزرگ دارند. گفتن بارها که زمانی که می‌بینن برخی فرهنگایی که تازه ساختار گرفتن ندارند از این نبود و کمبود استوره می‌رنجند برای همین می‌کوشن تا سینی تاریخ خودشون را بکابند و چیزی بیابند که باره اصول داشته باشه ایچه بساکه نیست ولی برای خودشون می‌سازن از این گونه ما داریم در, در همین جای یا جای دیگه یادم نیست گفته چون در این باره سخن میگم این داستان کروغلو را رابط شنیده باشید همه‌تون که یه است که 300 سال پیش رخ داده ولی برایش برای مردمانی که ترک زبان هستن، ترکمان زبان هستن، برایش سمت و سو بار و در و مایه ای دادند، میتولوژیک پیش دادند. چرا چنین میکنن؟ با این کار میخوان بگویند که ما در گذشته‌های بسیار دور بودیم. همچنان که این در همین چند صد سال پیش بیشتر هم نبوده و در بخش گورگان و دشت ایران هم رخ میده این میان ترک من هایی که در آنجا بودند یا شما میبینید بینید که در ترکیه هستند اینها برای اینکه زن پس از اون که ملت نیشن ترک را ساختن پیش از این نیشن ترک نبود این دنبالی اون جنبشی بود که در اروپا رخ داده بود که هر بخشی میخواست خودش رو یک ملت یک نیشن بسازه سازه ترکیه همچنین کرد ما داشتیم ولی به این روشنی نبود زیرا که شما در اگر در 1800 سال پیش یک دولت بسازی بر پایی ایران این می شود گفت که در 1800 سال پیش ما ملت رو داشتیم و همین دریافتی که امروز جامعی مدن ازش میکنه با ما اون دریافت رو داشتیم با اون هم ارتخشیر پاپکان یا اردشیر بابکان دولت خودش را رو فرمان روایی و شهریایی خودش را ایران شهر ایران یا فرمان روایی ایران ایرانیان خود اگرچه خود واژه ایران به چه جمع است جمع ار ایران ولی خب این واژه باز در گزار زمان دگرگون شده نام سرزمین رو به خودش گرفت و کسانی که از این سرزمین هستند به چه ایران، ایرانی و ایرانیان هستند ولی می‌بینیم که در ترکیه هم ترک‌ها اومدن باز هم برای خودشون اصطوره ساختن اون گرگ خاکستری رو درست کردن چیزی که در در روم اون سگ ماده سگ سیاه رو رومانوس رو برای خودشون اون توتم نخستین که باره میتولوژیک داره اینا هم چون این کاری کردن همه اینها تنها برقی این هست که بگن که ما تاریخ کوهنی داریم بریشه در جرفای تاریخ یا در اون بلنده‌های تاریخ داریم ما اینا داشتیم فراون هم داشتیم و پس یادم باشد که هرچی که ما اسوره بیشتر داشته باشیم نشان از کهن بودن و, و باستانی بودنمون هست و اینها را سخت گرامی بداریم فرهنگایی که ندارن می‌کوشند از زمین آسمان در و دیوار کوه دشت می تا چیزی بیا و باره میتولوژیک بهش بدن اسطوری بهش بدن و بنویسن در سینه تاریخ خودشون این را هم گفتم یادآوری کنیم ولی اون که در پیوند با اسطوره من هست آیا اینها گونه ای از برساخت های پنداری و آرمانی مردمان بوده یعنی که نه اینها روخدادهایی هست شناسان نگاهشون هست که آنچه که ما به نام اسطوره اکرم میشناسیم، اینها در روزگاران بسیار کهن رخ دادند. ولی در گزار زمان از سینه به سینه دیگر رفتن، از بازی زمانی به بازی زمانی دیگر رفتند رنگ و رخسار این رودادها کمی این سو شده است و کمی آن بران چیزی آراسته آراسته شده و یا چیزی از آن پیراسته شده. آراستن و پیراستن. آراستن را اگر یادمون باشد گرامیان ما برای اینکه چیزی رو زیبا بکنیم می افساییم بر اون می افساییم. رنگ از این چیزو میاد تا زیبا بشه پیراستن کوتاه میکنن چیزی که شاخ و برگای که نیاز ندارن موی بلندی که دست و پا گیره و زشتی میاره کوتاه کردن و پیراستن میگن ما همواره در تاریخمون یک روند زیبای شناسی آرایش و داشتیم همواره فرهنگ ما در همه فرهنگ ها بی من سخنم بود فرنگ خودمون هست چون یک جان زنده و هوشمند و هدفمند یه بار دیگه من میگم فرهنگ چون یک جان زنده یک بود زنده، هوشمند هدفمند چون خود واژه فرهنگ چون این هست میکوشیده همواره پیراید و بیاراید هرانی را که در خودش داشته، زیباش بکنه، جایی که کمبود هست بهش بیفضاید چیزی که یه جایی که افزوده هست خوب نیست یا خشکیده یا چرکین هست اینها را بتراشد به صحابت در زیباشون بکنن در فرهنگ ما هم در استورشناسی ما همین رخ داده چیز شگفتی هم نیست استورشناسان که با تاریختانان هم یک جا با همدیگر کنا را همدیگی بامیستن با هم همکاری میکنن میکوشن که ته این اسطوره‌ها ها رو بیاوند که براسی خود این اسطوره اون ته ته چی بوده خب دریافته گوناگونی هست ولی ما هنوز یک گزاره روشن 100 درصد نداریم که بتونه بگه که بله این میتونه اون باشه که یک تاریخدان یا یک اسطوره شناس دریافت داره ولی میکوشن بیاری ابزارهای های نوین مدن و پژوهش‌های دانشورانه چون نزدیک بکنن به آن رودادهای نخستین. خب از این سخن بریم سراغ خود شاهنامه و یا سراغ فریدون بریم در فریدون رو اگه یادتون باشه در گفتاره که داشتم روزگار پس از تازش بیگانه است یا فروشکستن بیگانه هست بیاره جنبش فراگیر تودی. اون هم تودهی شهری البته توده‌ی شهری که ابزار آهن رو به کار یا آهن رو به کار می‌بره و آهن در زندگیش اومده از نگاه تاریخ شناسی که تاریخ رو می‌خونند ما هر هنگامی که به پدیده آهن می‌رسیم آهن در تاریخ دگرگونه‌های بسیار بزرگی رو در پی می‌یاره زیرا آهن یک فلزی هست که فراغون هست با دمای نه چندان بالا می شود او را از طبیعت آورد بیرون نابابی هایش را ریخت بیرون و آهن ناب را در آورد و تونست از این آهن ابزارهای گوناگونی مانند شمشیر و تیر و پیکان و سپس کار کشاورزی بیل و کلنگ و همینطور ستون بعد ده ها کار دیگه رو انجام داد که پیش از این بشر نمیتونست بیاری افزارهای دیگه انجام بده هنگامی که آهن رو بر شرکتا در شاهنامه در پرپای شاهنامه آهن رو ما از زمان جمشید میبینیم گرفته گرفتیم ولی میشه و چونین دریافت که در زمان فریدون یا پس زمان جمش آجیده ها که کاوه در اونجا نماد یک آشکوب یک طبقه بزرگی در جامعه هستن که آهنکاران در اینجا آهن به یک شکوفایی و رشد بالایی میرسیم و مردمانی میسازن یا گروهی از جامعه میسازن که آهن دارن این آهن در نور بسیار به کار میره بیان که در خود میتولوژی به ما بگی ولی ما در کنار همچیدن دیگر پریده ها در میابیم که خود خود کابه هم آهنگر هست نماده یک گروهی از جامعه هست که با آهن کار میکنه و این آهن آن ابزاری هست یا بخشای گناگونی که از ابزاری گناگونی که ما از،, از آهن میسازیم انسان را بسیار توانمند میکنیم و او بیاری توان آهن تونست بر, بر آجیده ها پیروز بشه در همین راستا هم اگر یادتون باشه پرداخت کوتاه داشتم که در نگاه میتولوژی ما آهن از آن اهورامزداست رامزداست آهن اون فلزی هست که اهورامزدا دوست میدارد و این هم می‌بینیم که کاوه آهنگر آهن رو داره و فریدون هم بیاری آهنی که کابی آهنگر نماده این در بردست داره شمشیر میسازه شمشیرهای بسیار خوب میسازه برای نورد با با حاکم خب این نکته را باز هم داشته باشیم با خودمون که برمیگردیم باز به گذشته جمشید رو باید روزیگاری دونست که همه مردمان ایرانی اگر ما هندیان رو هم ایرانی بدونیم چون خب بحران اینا ایر ایری هستن یا آریایی هستن یا آریک هستن که شاخه از اونها میره به سمت جنوب کوههای همالایا در اونجا آنها پس از چندین صدة دارای توان بزرگ شهریاری میشن و بنا خوب خشابندان همان کسانی هستند که در در دشت بزرگ خراسان جایی که امروز به نام هرات یا هرات یا, یا ارات هست در اونجا گسترش می یابند هرات و بلخ و آمودریا و کمی جنوب تر میان به رطوبه کرانه های رودخانه هیرمند یا هلمند یا هلمند میرسند و بیگمان اون شهر سوخته رو که نگاه من هست شهر سوخته رو که در دنباله رود هیرمند هست در کرانه دشت سیستان باید که دنباله یه چونین کوچهای باید دونه جا جابجایی های باید دونست خب این ایرانیان یا هند هندوان روزگاری با هم بودن اون روزگار زمانی است که جمشید روزگاری هست که حالا برخی به نام کس من میگم نه روزگاری هست که ما با هم بودیم و همهمون هم جمعی بودیم و مردمان جمعی برای اینکه جم و جمعک رو ما بکنه یمه یا یمه رو توی هند ما داریم و این سخن از این هست که یه روزگاری این دوتا مردم یکی بودند. ولی زمانی که ما حالا اینجا که به جمشید نرسیم، جمشید بسیار گسترش میبود روزگار جمشید یا اون پردعم جمشیدی که بسیار قدرتمند میشن گسترش می زمین‌های زمین های فراون رو میگیرن چیره میشن بر سرزمین هایی که در دست دیگران بود و در جمشید میبینیم که سه تا بازی زمانی در بازه سوم سه برابر میکنه کشور بسیار آباد است اون سرزمین آریاییان بسیار آباد هست که خب این آبادی فراغا میتونه زمینه یه تازش بیگانگانی را هم فراهم بیاره که یک الگوی است که میشه از کنارش از کنار این اکنون گذشت که زمانی که یک ارگو هست در سرزمینه های ما زمانی که فراوانی بسیار میشه میتونه از سوی دیگه گروسنگی برای کسان دیگه پدید بیاره و این زمین گروسنگی تازش گروسنگان رو فراهم بیاره و ای چه از اون تمدنی اون شهر را نابود بکنند جمشی در اونجا روشن نیست که مرزهای های سرزمین ایران روشن نیست چیزی به نام ایران همینگوونه ای که ما سپس می بینیم روشن نیست بلکه می شود گفت یک سرزمین بزرگ و پراکنده است که گروه های فراوان ایرانی پراکنده هستند اینجا و آاشید کم که بر سر کار میاد دوبار آژیده ها کم کاری به این مرزهایی که از زمان جمشید به ماداکی برده بود بیادگار یا ارث برده بود دست نمیزنه فریدونم که میاد بر سر همون زمین ها کاری بازم نمیکنه. یک جای میرسه که سخن است. یک جای میرسه که میخواد که میشه می دریافت که فریدون که یک سنترال یه فرمان روای, فرمان روای سنترالی در دسترس سنترالیسته میخواد که دیسنترالش بکنید. میخواد که فرمان خودش رو سه چار تیکه بکنه و هر تیکه رو به یه جای بده. و شاید هم بشه قاید این دریافت که اون روزگار تبار شاهی رو به زبان عرب بلوک و, توایف، بلوک و توایفی نامیدند میتونه یک این،, این رو هم در اونجا به ما بگیم که زمانی است که فریدون روی میاره به سامانه ی دیسنترالیزمه که برخی ها میشود تونین دریافت که روزگاری است که خودش رو با سبک و شیوه اسکندریها، ها، اسکندریون، اسکندریان، یونانیان و سپس پارتیان نزدیک میکنه از نگاه ساختاری، از نگاه زمانی در این باره من سخنی ندارم خب، اینجا یک بازی زمانی دیگه ای هست در که بش میشه باید گفت هم زمان فریدونه و هم کم کم فریدون داره میره کنار و پس از خودش یک روزگار تازه آفریده میشه این روزگار تازه بسیار جای سخن داره که ما باید توش بمونیم من یه کمی هم براتون شاهنامه هم میخونم و سپس در در خواندن شاهنامه براتون بیشتر میگشوام فردون که سه تا پسر داره خب میخواد برای پسرانش همسر بیابه ولی همسرانش رو نمیتونه از درون ایران بیابه و میره در کجا میره شهر کشور هاماوران یا حی ماران یا هامابران که ساختار پارسی به خودش گرفتی که همون یمن هست برخ برقای برقی خانش یمنه خب این میره از همسر برای فرزندانش بیرون از مرزهای ایران میخواد بیابه و این نخستین گامه میبینیم در تاریخ خودمون که همسران همسران شاهان بیرون از, از, بیرون از ایران برگزیده میشن آیا باز دنبال همون اندیشه دیسنترالیزمی که فریدون داره دنبالش هست همینه که میخواد سه تا پسرش رو در سه تا از ایران اون روزگار بسپارد و برای همین روی میاره همسرانش بیرون از مرزهای ایرانی بلکه از سرزمینهای ان ایرانی برگزینه ایرانی یا همون، ان ایرانی که واژه است که برآده که چیزی کسی که ایرانی نیست، اینکه دشمن ایران باشه. دشمن ایران بودن واژه دیگه هست. هست ایران کسانی که ایرانی نیستند و این واژه بیشتر از هر زمانی از زمان ارتشیر پاپکان اومد یا ارشیر بابکان، ارتشیر پاپکان از اونجایی که سامانش را با تئوری، مزدایسنای سامانه شهریار خودش را با تئوری مزدایسنای آهین ناب ایرانی پایگذاری کرد و این واژه واجهه واجه انیران رو به کار میبره میبینیم که شاپور یکم و شاپور دویم. اونها میگن که ما شاهنشای ایران و انیران هستیم خب دور نشم از سخن خودم که این سخنی کنه میدانه گشوده‌ای داره می‌بینیم که سه تا همسر از درون انیران ایران میابده. فردون برای سه تا پسر چرا چنین می‌کنه آیا این همه که ما می‌گوییم که زنان زیبا دختران زیبا ایرانیان دارند نمیتونست دختران توانمند، هوشمند و برنا و دلاور از درون زنان ایران بیا به در سرزمین ها، ماوران و می‌بینیم کاووس هم همین کار می‌کنه سودابر از اونجا میره میگیره میاره این چه سخنی داره به ما میگه این از اون ویژیگه که استوره در جاهای نعاشکار و پنهانی که داره داره با ما سخن می‌گه یکم براتون من بخورم که خسته کننده نباشه ما سخن گفتم من پاره دو رو از شانون فرید، فریدون شانون می می‌خورم می‌گه ز سالش چو یک پنجه اندر کشید سفر فرزندش آمد گرامی پدید پنجه همون پنجاه سال هست پنجه به بخت جهاندار هر سه پسر سه و, و نجاد از در تاج زر به بالا چو سر و به رخ چون بهار به هر چیز ماننده شهریار از این سه دو پاکیزه از شهرناز یکی کهتر از خوب چهر ارنواز این دو تا ارنواز یا ارنواز که دگرگونی یافته ارن ارنوک هست. ارنوکه است و شهرناز هست و سنگ هوک است که دو تا اینا دو تا دختران جمشید هستند که در میتولوژی نشون میده با اینکه اینها در کاخ جمشید هستند ولی اینها پاکیزه میمونند و توی اسطوره است اینها جای بسیار اندیشیدن داره با اینکه در بگونه همسران همسران آژیداها هستند ولی زهدان اینها هیچ آلوده نمیشه با اهریمن باردار نمیشن و گذار زمان هم اونها را پیر و فرسوده نمیکنه <تص> هفتصد هر صد سال جمشید بوده هزار سال آژدها که اهریمن بوده ولی این دو تا دختر دختر باستان دختران ایران باستان که اون جمشید هست نیا ایرانیان این دستخورده میمونه یادگاری بسیار مرجوبند و خجسته از اون روزگاران میبونه و درست زمانی که دختران جمشید به فریدون که از تبار تحمورس و جمشید هست یا آثفین، آثفین یا آثپین یا, یا آتبین که سپس آپتین میشه از اون تبار هست اینا دست نخورده باقی میمونند و سپس در هماغوشی و هم بارگیری از همدیگر با فریدون باردار میشن شهرناز یا شهرنواز یا شهناس دو تا بد به سر که سلم و دیگر تور سلم، سرزمین امروز را اگر ما بگیم همون سربستان و سرزمین بخشای باغطر دریای مازندران دریای کاسپین هست و تور هم که در بخشای خاوری ایران بوده در ایران اون زمان که البته سپس این سرزمین ها رو چون مردمان دیگری از شو توارهای دیگری میگیرن توارهای زرد و مغول میگیرن نام تور و ترک اونها داده میشه اگر نه اینها دسته های دیگر ایرانی بودند که بیکمان شاخه از تت شاخهای سک بودن اینا شاخهای سکه بودن این تورانیان خود واژه تور هم یکی از واژه تور به معنی سگ کوچک هست، طول سگ هست طول توره و سکه سکه هم با زبان اینها و همدیگر از نگاه زبانی و ساختاری به هم می باری سلم و تور بخش خاور ایران و باختر ایران رو میگیره دو تاشون دو تا برادر از شهرناز شرنواز شاهرناس و ایرنج پسر سیومش که از ارنواز هست از این نگاه میگه که ارنواز بزرگتر از شهرنازه برای اینکه بانوی باخرد و هوشمند و توانایی هست اون زمانه که آجیده هاک در خواب میبیند در بوشاس به خیش میبیند که که کسی اومده است از به تخت،, به تخت و تاج او میتازد سراسیمه از خواب برمیخیزه این ارنواز هست که او رو آرامش میده من واژه ار ارنواز به کار میبرم برای که بانه که ار به چم ایران هست ایر نواز کسی که برای ار می نوازد خاننده نوازنده است که برای ار میخواند این رو ارنواز نواز کرد. خب اکنه ما ارنواز هم میگیم بل... و ایرنج در اینجا پسر کچکترشه ولی درستش اینه که ایرنج پسر بزرگتر بود باشه روی از بان ارناز هست یا ار هست یا ارنوک هست که اون فریدون به پسر سیامشکن ار ارنوک هست میده ایرج رک هم یا عرارک یا عراک وب خب این نامی است که نامه کوهن است که به همان کسی که فرمانروایی ایران می‌خواهد باشه فر روای ارها میتونه باشه این ست پسر، خب اکنون بزرگ شدن و باید اینا همسر براشون بیاود و دنبال فرم... کس... کسی میگرده میگه فریدون از آن نامداران خیش یکی را گرانمایتر خواند پیش کجا نام او جندل پرهنر که من نگاه اینه که جندل باید باشد یا جندل باید باشه که جندل کجا نام او جندل پرهنر به هر کار دلسوز بر شاخ بر اون بسیار دلسوز بر شاه است دستیارش دسترشه بدو گفت برگرد گرد جهان سه دختر گزین از نژاد مهان سه خواهر از یک مادر و یک پدر پری چهره و پاک و و گوهر به خوبی سزای سفرزند من چنان چون به به پیوند من خب این جندل میره در سر تا سر ایران میگرده ولی کسی رو نمییابه و میرسه به اینجا میگه ب... به هر کشوری که از جهان مهتری به بپر... پرده در اون داشتی دختری نهفته بجستی همه رازشان شنیدی همه نام و آوازشون این پنهان بیان کنها بدونن سر در میاد که درون خانه کدومی که از این مهان بزرگان سه تا زن و مردی هستن که دختر زیبا دارن از یک مادر و یک پدر صدیخان پرما یک کس را ندید که پیوسته آفریدون سزید کسی شایسته نبود که با فریدون بپیونده خردمند روشندلو پاکتن بی آمد بره سرف شاه یمن شاه یمن در چند جایی به نام سر یاد میکنه، یاد می شه ازش شاه یمن نامش سرف در چندین داستان دیگه هم همین سر برای شاه یمن گفته میشه. می بینه که شنیده بود که بله این شاه یمن صرف دوتا دخصد دختر دارد که از یک زن هستند همشون هم زیبان اومد سراغ بهش گفت که برو سراغ این فریدون گفت که به اون جندل گفت که برو سراغ شاه یمن صرف و صد دختر رو خواستگاری کن زمین را ببوسید و چربی نمود بران کهتری آفرین برفوزود رفت پیش اون و کرنش کرد درباره به جندل چون این گفت شاه یمن که بی آفرینت مبادا دهن آفرین بی آفرین ستایش کردن در گذشته هنگام کسی کسی رو میبین درود و آفرین بر تو اینجا میگه بی آفرین دهن کسی مباد باشه تو چون این کسی هستی چه پیغام داری چه فرمان دهی فرستادهی گر... گرامی رهی فرستادهی گرگرامی یکی تو فرستادهی هستی چون میتونی گرامی چون پاییم دست باشید چی پیامی دارید؟ به دو گفت جندل که خواهرن بودی همیشه ز تو دور دست بدی خب اینجا می‌ره و می‌گه که داستان رو میگی که من نمیخوام بیشتر بمونم در اینجا و میگه که من پیغ پیغومی دارم از فریدون آفریدون که دختر تو داری و اون هم ستا پسر داره و شما بیاین با همدیگر پیرست داشته باشین ببینید شا، شاه فریدون شاهنشاه هست و شاه یمن زیر فرمانشه در اینجا اینا درست در یک رده وامیستند. زیرا که پسران شاه باید با دختران شاه یمن اینو در یک رده باد وایستند. اینو پیامهایی است که توی شاهنامه و توی میتولوژی باید بخونیم که چی داره میگه اینجا. و چرا چند جای دیگه هم می‌بینیم که این شاه یمن میاد بالا در اونجا وامیسته که با شاه شاهان شاهنشاه هم ترازی بکنه. ها اینا در اندازه پرسش فراتون میذارم من. و اون هم سپس شاه یمن بهش میگه که بسیار خوب من که نمیتونم در برابر شاه فریدون آفریدون وایستم برو پسرهای شاه را بیار و ببینم من میخوام ببینمشون و رفت و پسران شاه را آوردن و میرسه به جایی که که سپس میپذیره این این رو که دخترانش رو دختران خودش رو بده به پسران فریدون پس از اینکه این داستان زناشویی انجام شد می‌رسه به اینکه دیگه فریدون پیر شده اکنون میخواد کشور رو سه بخشش می‌کنه نهفته چو ایران کشید از نهان به سه بخش کرد آفریدون جهان جهان همون ایران هست یکی روم و خواهور ترک و چین سیوم دشت گرگان و ایران زمین درستش سیوم هست درستش دویوم هست گرامیان که ما سوم میگیم و دوم میگیم درست پارسیش دویوم سیوم هست که من همیشه هم دویوم و سیوم به کار میبرم نخستین به سل درون بمگرید همه روم و خاور مرو را سزید بفرمو تا لشکری برگزید گرازان سوی در کشید اینجا خاور رو که درستش باید بخش خاور خودمون باشه ولی در شاهنامه خاور جابجا میکنه به سمت روم او رو میفرسته که روم که در بخش باخترمون هست به تخت کیان اندر آورد پای همی خان دندیش خاور خدای دگر تور را داد توران زمین برا کرد سالار و ترکان و چین یکی لشکری نام زد کرد شاه کشید آنگهی تور لش تور لشکر برا بی آمد به تخت کی برنشست کمر برمیان بست و بکشاو دست بزرگان بر او گوهر افشاندند پاک توران شهش خواندند از ایشان چونوبت به ایرج رسید مرو را پدر شاه ایران گزید هم ایران و هم دشت نیزه وران دشت نیزه وران خب اکرون بازم گفت همون هامووران و نیزه وران برابر با یمن هست یا اگر بگیم سرزمین های سامی هستند عرب توارن هم ایران و هم دشت نیزه وران تخت شاهی و تاج سران داد کورا سزا بود تاج همان کرسی و مهر و آن تخت آج نشستن هرسه به آرام و شاد چنان مرز بانان فرخ نجاب خب اگر هر یک از اینا پادشاهی بخش شده خب پس فریدون کجاست فریدون درسته یکی که اون هم شاه هستی که شاه شاهان هست اکنون شاه که که شاهست پسرش هم هست خب اون بیگمان من در ایران میمونه سیرا که همه اینها از ایران جدا میشن اون مادر شهر، مادر کشور ایران هست داستانش داستان این رو هم همینجا من براتون کتاک کنم که پس از این که این ست براده هر کدومشون بخشی از این سرزمین ایران و بزرگ رو گرفتند زمان گذشت و سلم یک تخم بدلی بد رو میاندازه تو دل تور سلم به تور میگه که به گفتی خرس رو از خواب بیدارش میپنی که ببین تور این بابای ما فریدون سر ما کلا گذاشت بهترین جا رو داد به پسر سبولی خودش نور چشمی خودش ایرج ایران رو داد به اون ما رو هم یکی رو پرت کرد این وری کردن پرت کرد اونور که تا اون زمان حواسش نبود و تو یکی که خوابش بود به یک انگام بهش گفت درست میگی به درستی که پدر با ما بد تا کرد و این همون آغازی میشه که که تور می نشینه برنامه می چینه که چیکار کنه که کین بخواد از برادر کوچکتر خودش از یه نگاهش از برادر بزرگتر خودش در اینجاست این, این سلمی که این تخم لغ رو میندازه این تو, ده، تو دهن اون دندون لغ تو میندازه و تو تور و توری که این داستان رو راه میندازه و درست پس از این هم ما میبینیم که سلم دیگه دیده نمیشه با اینکه این سلمی که این کین رو در دل تور میاندازه و تور رو تور خفتور از خواب بیدار میکنه ولی در جنگ ها و نورد هایی که ما دستکم در اون روزگار اسطوره داریم دیگر از سلم سخنی نیست ولی این که درگیر میشه زیرا که اون زمانی که میاد برادرش رو میکشه نخستین برادر برادرکشی رو ما در تاریخ خودمون داریم سپس جنگ برادران هم آ... میاغازه برادرکشی این رو بد نیست که یک سری بذرن به دیگر اسطوره‌ها ها و دیگر میتولوژی ها یکی از داستان‌هایی که در دیگر بخش‌های جهان برادرکشی رو می بینیم قابل و قابل هستن دو تا برادر هستن که گویای کسی دامدار از یک کسی دیگر کشاورزه و برادر کشاورز برادر چوپون و دامدارش رو می‌گیره گیره می و اون هم همین پدیده رشک میاد پدیده رشک یاد ماش گرامیان که در میان نزدیکترین کسان پدید میاد کسانی که بسیار به هم نزدیک هستند از یک تبار و جنس هستند ولی یک کسی بهتر از او دارد یک کسی کمتر از او دارد زمینه رشک میشه در اینجا هم میبینیم که اون خدا خدای یهوبه اون اه اه از اه چوپان چی میکنه از اون پسر چوپان پشتیبانی میکنه ولی این از این یکی دیگه پشتیبانی نمیکنه زیرا که اون چوپان برای خدا برای یهوه بوسپن میکشد قربانی می کند او بسیار دوست داره بوسپن کشتن رو کشتار رو قربانی کردن رو ولی این یکی دیگه دوباره کشاورزی برایش از این چیزی کشاورزی برای یهوه میبره پیشکش میبره و این خوشش نمیاد یهوه یا ال یا خدای باستان سامیان خوشش نمیاد که تو بر من خوراک کشاورزی آورد من دوستشم گاوی رو بکشی، گوستپندی رو بکشی، خون توش باشه من بیشتر این دوست دارم که این زمینی و سپس این نور چشمی خدا میشه و این برادر کشاورز میدون برادر چکون رو میکشه رشک در اینجا هم میبینیم که برادر تور که برادر ایرج هست برای اینکه چون ایراج زمین بهتری رو گرفته از پدر خودش رشک میرشکد یا رشک میبرزد و زمینه مرگ او رو پدید میاره سخن اینه که در تاریخ ما تا چه اندازه این جنگ برادران یا رشک برادران زمینه جنگ و کشتار میشه و کشتارای فراوانی رو پدید میاره فراوان داریم در تاریخ این نکته هم یاد داشته باشیم گرامیان که نمیدارم زمانم تا چند اندازه است مرداجان من تا چند سخن بگم خدمتون برز که آزاد وقتتون؟ <تصحنت> <باید. تصحنت> <باید. تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> داستانهایی که پس از در, در اسطور من میخونیم می داستانی که پس از این مرگ ایرنج رخ میده تاریخ ایرانی تاریخ بسیار ویژه‌ای میشه این روزگار پسافریدون رو ما میتونیم ببینیم و جنگهای چند ساله پدید میاد که این جنگام هیچ پایانی نمییابد به این سادگی تا اینکه پس این پس این بخش‌های جنگ‌ها رو کیخسرو سرهم میکنه و دوباره کیخسرو از اونجا که داستان تورانین رو به سر جن... سرهم میکن بیزاردشون کنار جنگ‌های دیگر خان... خانگی و خانوادگی پدید میاد که ما می‌بینیم که اسفندیار و بهمن و گشتاس اینها دوباره اینها باز جنگ با خاندان سیستم را، خانواده شاهی سیستم را در دست می‌گیرن و و داستانش شما گرامیان می‌دونید نقطه دیگری که باز در همینجا درپیلند با فریدون برای من داره که میخوام در گفتار خودم بیارم پیدایش یک نهاد تازه است یا دو تا نهاد تازه است یکی از این نهادهای تازه روشن شدن مرزهای ایران هست هم مرز ایران می‌بینیم که در اینجا روشنه هم مرز توران روشنه و هم مرز سلم یا سلمان برمان روشن هست مرز مرزهای ستا پیش از این بر ما روشن نبود نمی‌دونید مرزا کجاست یکی نکته دیگر که باز هم در اینجا در پیوند با مرزها پیدایش یک نیروی ارتش ارتش رو درسته که در زمان جمشید ما نیساریان پدید اومدن نیساریان کسانی که نیزدار هستن یا نیزداران یا نیزوران هستن که ارتشی ما ازشون یاد میکنیم ارتشداران ارتخشداران در اینجا در زمان فریدون این نهاد بسیار آشکار میشه برجسته میشه دارای در و پیکر هست در و پیکرشان همینه که ما پهلوان میان در در سامانه پادشاهی ایرانیا شا... ایرانیا ایران یا شان شان ایران یا ایران شهر ما میبینیم که پهلوان میان پهلوانهای های هستند چند تا خاندان بزرگ هستند که اینها خاندانهای پهلوان هستند و اینها سپهسالاران و فرموندهان جنگ هستند که هنگامی که به کشور به اینها فرموندهی جنگ رو در دست میگیرن از بخش سیستان که گرشاسب و سپس علاقه دو تا چهره هستن گرامه یکی چهره توی نوشته های پهلویک زرتوشتی مزدای اصنویه یکی دیگر گرشاسب کسیه که نیای رستم هست نیای نیای سام نریمان همینطور که میریم بالا میریسه به اونجا که برخی ها گویند که این درگیری میانه دو تا گرایش دینی که میشه بود گفت که گرایش دینی رستم که میخوره مهری و میترایی هست فریدونی اگر بگیم درسته اینا گرایش فریدونی هستن فریدون در شاهنامه نخستین شاه مترائیمون هست نخستین شاه مهریمون هست و ما میبینیم که تا رستم همه وفادار به فریدون هستند درست در زمان لحراست که یه خاندان دیگری هست در بلخ و در حرا در اونجا بخش شمالی تر اونجا دوباره اینها که آین زرتشتی رو در اونجا داشتن آیین یه شاخه دیگری از آینهای مزدای باستان اگر ما بگیم دو تا شاخه بزرگ از دیرگاهان داشتیم که آین مزدای مهریه یکی آین مزدای که سپس به نام زرتوشچی از اشیاد میکنیم. این بخش زم... آین مزدوی اصلایی که گونه زرتشتی است جوانتره اگر هم بوده آنچنان توانا نبوده ولی سپس توانا میشه و زرتوشت نمایندگیش در دست میگیره آین دیگر که می... میترایی هست که از فریدونه به این درست تا زمان به هست و حتی میبینیم که همه شاهان ایرانی همشون فریدونی و میترایی هستن، مهری هستن و دوباره زمانی که آین مزای اسممی زرتشتی پا میگیره جنگ با اون جنگ با اون بخش دیگری است که میترایی و فریدونی هستند آغاز میشه و رستم نماد این هست. این درگیری های دوتا گرایش میترایی و مزدای از گونه زرتشتی بیگمان چهره ها جابجا کردند. و برای همین میبینیم دو, دو تا گرشاس داریم. یکی گرشاس به میترای هست. یه گرشاس به مزدا یاسنوی زرتشتیه. هر دو این هم پهلوان هستند. هر دوم اینها اون برای آیین های آیین پهلوانی میکنه. این برای آیین مزدا یاسنوی زرتشتی پهلوانی میکنه. واری خاندان بسیار توانمند پهلوانی که شاخه سکه هستند یا سکه تورانی هستند می شود گفت اینها را می شود تا برادر های خواهر برادری دونست سکه های سیستان با تورانیان رو می شود بسیار به هم نزدیک دونست فمی دیدیم که راستن با اونها میکنه حتی خود آجیده ها رو می شود گفت که یک بخش دیگری از تورانیان هستند یا شاخه دیگری از سکه ها هست. سکه هستند باری این یک خاندان بسیار توانایی پهلوان در بخش جنوب خاوری ایران پدید میاد به نام سام نریمان و سپس زال و سپس رستم که این میمونه خودشو پاس میداره تا بهمن و پسر رستم فرامرز و برزو همینطور پایند تا گنا نابود میشن خب یک خاندان پهلوانی دیگه هم داری ما در خاندان پهلوانی توانمندی داریم در بخش شمال ایران هست که اگر امروز به نام ما توس ازش یاد بکنیم و خراسان یاد بکنیم جایی که بلخ است و اون بیشتر آیین مزدایسنای زرتشتی در اینجا بسیار پا گرفته است با اون هم خاندان توسه که ما میگیم توس بیشتر نامش برامده از گودرز است باش گودرزه که بر پای یک خوانشی گودرز اینها میتونند همین مردمانی که اکنون گودزریان گودرزیان گودرزیان که ما داریم در بخش بلوچستان اكنون گدروسیان که میدیم بلوچستان یک از نامهای کهن بلوچستان گدروسیان یا همون گودرزیان ما چندین جا گودرزیان داریم جرمنی گودرزیان در چی داریم در جنوب زاگروس داریم علی گودرزیه علی گودال به چم خدا هست خدایی گودر، علی گودرز این هم گودرز اونجا داریم ما یک گودرز در خراسان داریم که توس هست که این داریم یکی هم باید که در بلوچستانی که به نام بلوچستان در بدشت بلوچستانی نبود این نام نام بلوچستان همین پیرامون ست سال بیشتر نیست که بلوی این پاکش چیزا آوردن این رو انگلیسی ها آورده مثلا پس هم جاف دار بگر پیش از اون سرزمین را مکران میگفتن کهنتر از اون را همون گدروزیان یا همون بودرزیان بودرسیان میگفتن خب پس دو تا خاندان پهلوانی پدید میان و این خاندان پهلوانی از ویژگی های روزگار فریدون و پسا فریدون هست زیرا که درسته که فریدون بیاری بیاری کاوه، کاوه آهنگران و پسرش هم کارن یا کاران، کاران کاوگان اینها خب بتونستن بیگانه رو از کشور بیرون بندازن یا او رو به زندان بکشوننش ولی این خاندان پهلوانی هنوز پا نگرفته خاندان پهلوانی بیشتر پس از خود فریدونی یا پایانهای خود فریدونی چون ما انجا که کم کم هنوز فریدون زنده هست، من شرم هست که دختری ایرج، منوشه، دختری ایرج اینا بر سر, بر سر کارم هست، هنوز زنده پهلوانان پدید میان، پهلوانان چند نام برده میشه از این پهلوانان که تو شانامه میتونیم با اینها میتونیم بر بخوریم که که بیشتر از همه خواندان رستم سامنریمان نریمان هست که پدید میاد در اینجا پس از چندی می‌بینیم که خاندان گودرزیان پدید میان اینها از ویژگی پهلوانی زمان پس از فریدونه و این پهلوانی از, از ویژگی پهلوانی آن بود که اینها سپه سالارانی بودند که هنگامی که جنگ میشد به یاری شاهنشاه می‌اومدند و خودشون شاه‌های زیر فرمون بودن. این دو نکته رو من که اکرون براتون نیاز دیدم بگم گرامیان من سخن رو در اینجا اینگونه گرد میکنم که اسطوره برای ما بسیار سخن دارد و بیاری دانش‌های مدن میتوانیم اسطوره رو باز بشناسیم خودمون رو نزدیک بکنیم با آنچه که رویداد در گذشته‌های دور رخ داده دشوار هست ولی می‌شود بیاری بیاری دانش‌های مدن نزدیک کرد خودمون رو در پای اسطوره شناسان اسطوره رویدادی هست که در گذشته‌های بسیار دور رخ داده یا روزگارانی که نانوشتاری بود است رخ داده و سپس این این رویداد، این داستان یا این گزاره گزاره در بازههای های زمان در فراز و نشیب های زمان برش افسوده شده پیراسته شده و پی آراسته شده, شده پیرایش آرایش تا به ما رسیده پس چیزی نیست که بپنداریم که مردم تنها در آرزو و آرمانشان آنها را ساختن البته آرمان و آرزو بر اونها افسوده اون هم در این هنگام اینها رو آ آ آ بر اونا بشه گفت که آراسته اون رو اون هم اینه که زمانی که از سوی ای سرزمینی به تازش بره آنان مردم برای این که به خودشون جان توانایی بدن از توانمندیهای های پیشین خودشون یاری میگیرن آن جان گذشته رو جان قهرمانی گذشته رو بیاری یاری می میگیرن و میارنشون اکنون بهش بیگمان پروبال میدن و, می و رو تواناش میکنن تا این پهلوانی که در گذشته بوده است و جانش رو بخوان در جان خودشون بنشونن بیاری اون جان گذشته و اکنون بر دشمن به و پیروز بشن. از این گونه رویدادها ما در تاریف دادیم داریم که رخ داده ولی آنچنان نبوده است که بگیم نبوده بوده رستن بوده بیگمان بوده گرشاست بیگمان بوده چگونهگی این خب جای سخن هست و این از این بر که فریدون سرشار از اسطوره هست اسطوری که برپنی خانشی که من گفتم و یک زمانی رو ما در فریدون می‌بینیم که ایران از اون یک پارچگی پیشین خودش که از جمشید میاد و سپس آجیده ها کم کارش نمی‌کنه و خود فریدون هم کارش در آغاز نمی‌کنه سپس برای رفتن خودش کشور را ستیکش می‌کنه و میده به از اون سنترالیزم به دی‌سنترالیزم در میاره. که این سپس زمینه های شورش میشه اگر ما خانه امروزین انجام بدیم شورش که اون سرزمینی که جدا شده بودن اونا برای خودشون ساز جدایی زدن دوست جدا که نشده بودن به باز هم به گونه زیر فرمان شاهنشاه بودن ولی خب اون ورتر رفته بودن اینا سر ساز جدایی ساز جدایی زدن و رو در روی سدن با کشور مادر و جنگ های فراغانی رو اختادن میشه در تئوری جامعه شناسی سیاسی امروز هم بهش برخورد که دیسنترالیسم آیا با اونجا می انجامه که دیگر پایان جنگ پایان باشه یا اینکه نه میتونه زمینه جنگ‌های تازه‌ای بشه جنگ‌هایی که تا دیروز با همدیگه یکی بودیم امروز چون مرز کشیدیم رو در روی هم بیستیم و به و بکشیم همدیگه مون رو بر پایه‌ی دریافت گوناگونی که از همدیگر می‌کنیم اینجا سخنم رو من به پایان می گرامیان و می نشینم پای سخن شما و پرس شدن. سپاس